Великий та німі діреє в двір і сад, По ганках, що мили покірних баш тюрбани, Через потуги трон і в дівани Літає сарана, повзе холодний гад. Повився темний плюш і дикий виноград, По вікнах по стіні, подобою альтани, Руїна пише тут на мурах гість незваний, Як в Алтасарові навіковічний згад. А в залі, що стоїть, окраса мармурова, гарему, то фонтан, сльоза його перлова, спадає по сльозі і що мить. О, де ви, де тепер, любов, могутня і слава, що мали у віках сіяти величаво, ганьба, немає вас, а джерело дзвенить. Адам Міцкевич Кримські сунети, товаришам по кримській подорожі, Бахчишат Сарай, переклав Максим Рильський, Читав.